Зробили це п'ятеро членів Запорізької округи національної скаутської організації «Пласт». У присутності 19 парафіян віфліємський вогонь прийняли священники храму. Нагадаємо, віфліємський вогонь був доправлений у Крзалізницю до Запоріжжя перед Новим роком – 28 грудня. Я відчував як би, можна сказати, гордість, радість, що я передаю вогонь саме з місця народження Ісуса Христа всім прихожанам цієї церкви. Я в пласті з грудня 2019 року і якраз саме з того часу я і залучений до цієї акції, бо якраз в інстаграмі побачив повідомлення про те, що пластуни по всій Україні переносить такий вогонь і вирішив приєднатися». Благодатний вогонь із принесеної лампади перенесли на храмові свічки, а лампаду передали назад пластунам для подальшого розповсюдження віфлеємського вогню. «Багато років скаутські організації та різні привозять, доставляють цей віфлеємський вогонь і роздають по всіх куточках, по всіх храмах, де, де ми можемо так само в собі його тримати, запалити свічечку, чинопадку і нести додому, на, запалити в часі святої вечері. І тут вже декілька років підряд з кімну, вже третій, мабуть, рік, що і до нас кожного року заносять цей вихнаємський вогонь, вогонь миру та, та добра». Сьогоднішня подія тобто, – передача воємського вогню, це таке наповнення, душевне наповнення для кожного з нас, парафіян нашої церкви. Це якісь такі перебування от, під час цієї події, воно дає можливість особисто це пережити, відчути, сповнитися якоюсь надією. І ближче стати до Різдва, до народження Ісуса Христа. Люди приходять, беруть собі цей вогонь, також його приносять до себе додому і запалюють знову ту свічку. Тобто у моменти, коли є тяжко на душі, чи є якісь переживання, людина може запалити цю свічку, відчути це тепло, яке прийшло до нас із Вифлеєму, і таким чином сповнити свою душу, душу тим, чого не вистачає. 92-го року цей Возить, завезли в Україну і возить пластуни, привозять вогонь. Ми відвезли вогонь вже були в Православній церкві ПЦУ, були в Римо-католицькій церкві, сьогодні в нашому храмі греко-католицька церква. Зараз повеземо ще в ще один храм грекокатолицький, який на Металурії знаходиться. І, ну, тобто ми возимо в усі храми, які є в Запоріжжі. Також в нас беруть військові капелани, протестанти вогонь, завезли на солдатський привал, вже вогонь поїхав на передову.